Jeg har ett litt intressant koncept som er kalt videoaktiviteter og det går rett og slett ut på å tenke nytt om hvordan man eh, produserer video som, eh, som lærer. Ofte så kan man eh, falle for fristelsen og lage video om det man kan, altså at du skal formidle det som er pensum eller det som er lærestoffet i en viss eh, bolk til studenter eller elever og, og det er jo på en måte fint. Men är det god investering tidsmessig å gjøre det? Jeg har god erfaring med å gjøre en analyse av komplexiteten og vanskeligheten av lærestoff, eller av pensum om du vil. Og så bestemme seg for å, at skoen trycker på akkurat det eller det eller det feltet, og så lag video på, på de delene som faktisk det gir mening å lage video på. Det er punkt nummer Punkt nummer to er hvilken form man eh, bruk för å lage video. Eh, hvis man i stedet for å lage en video där du eh, ska eh, formidle alt du kan om det tema du har vært ut, heller tenk at man lager en liten teaser eller en liten sentral bit av det, og så legger man opp til aktiviteter i forkant og underveis og etterkant eh då har vi det vi kan kall videoaktiviteter. Ehm nå som Sheri Forkant kan vara for exempel att se på en annan resurs som har gjorts för egang eller nå som ska vara input för du ser filmen. Det kan hända att den aktiviteten tar tre minuter eller det kan hända att det tar 2 timmar. Men eh det har med sig nå in når du jobbar med videon kan vara en god idé ä du ser på en, en video så kan man också lägga upp aktiviteter. For exempel explicit be den som ser på om att ta notater under väis. Kanske de ska aktivt trycka på pauserknappen och och skriva om definitioner nordi de ordan som dock upp ska defineres. Och det här är grett som gör att den som ser videon blir mer aktiv, följ med for jobb med stoffet aktivt, eller enn bare å lytte passivt på, på det som blir tatt upp. Og etter filmen så kan, man, så kan man for eksempel løse en uppgave eller lage et sammendrag, og så de her, de her, den här måten å, å lag video på, eller ikke bare video, men totalpakken av videoaktiviteten og selve videon. Det kan man omtale si uh, som tre faser med previewing, det som skjer i forkant til at du ser på, while-viewing, det som skjer underveis mens du ser på, og post-viewing, det som skjer etter at du har sett. Um, og noen forslag til aktiviteter av previewing er forbered dig kjøre en idemildring, løse en oppgave. Det kan være andre ting også. While-viewing kan vara å fylle ut et aktivitetsark som læreren har lagt som ska svare på spørsmål underveis etter hvert som du ser at nå kom svaret, eller nu er det grunnlag for svar. svare. Samle argumenter for eller mot en problemstilling. Identifisere gode sitater som er tatt opp. Søk etter noe på web mens du ser filmen, men da gjerne trykk på pause samtidig. Finn sammenhenger, finn årsakvirkning og så videre, eller skriv forklaringer, og så videre og så videre. Uh, post viewing aktiviteter kan vara å lage et uh, sammendrag som tekst, diskutere innholdet med en læringspartner eller lage et uh, tankekart eller andre ting. Det som jeg har som, uh, som refleksjonsspørsmål til en lærere, hvis man tenker på den måten her, hva skjer, skjer med lengden til videoene som uh, læreren har? Uh, Går de ned? Ja, høyst sannsynlig gjør de det. Altså, totalmengden av video og produksjon går ned. Fordi at du tar en del av det du ellers skulle ha som video, og gjør om til aktiviteter som aktiviserer eh, studenten eller eleven. Og <coughs> videre, hva er mest lærerikt? Er det mest lærerikt å se en lang video der læreren forteller alt? Eller en rekke, kanskje med ti videoer på fem minutter, læreren forteller alt? Eller det mest gunstig å se en kort video eller noen korte video og ha någon læringsaktiviteter før underveis og underveis etter? Det er definitivt mer slitsomt for, for den som ser på å gör den biten. Her. Men men hva er mest lærerikt? Det er et spørsmål. Og så en annan ting, og det er min erfaring. Er det tidkrevende å lag video med videoaktiviteter? Og svaret er nei. Man sparer masse tid på det, når man kommer med tankesettet så er det veldig effektivt. Så det kan vara en lavterskel måte faktisk å skape og maksimere læringsutbytte. Og det jeg i praksis er at det går in i læringsplattformen når jeg har laget videoen, og så etablerer jeg et notat med før, mens og etter, og selve videoen. Og i tillegg skriver en kontekst. vad handler videoen om? Hvilken lang er den? Og så hva du jobbe med der uh, underveis. Og selvfølgelig så trenger man ikke å ha alle fasene før, mens og etter. Man kan ha bare en av dem, eller to, eller alle sammen.